Μεταξύ δασών και βουνών, στο ειδηλιακό τοπίο του Sudetenland της Πολωνίας, η οικογένεια του Giozimek μας καλεί να τη γνωρίσουμε. Με μία πρώτη ματιά, η τετραμελής οικογένεια κατοικεί σε ένα συνηθισμένο αγρόκτημα, αλλά πραγματικά είναι κάτι πολύ περισσότερο. Ο Kazimierz Giozimek, αφού εργάστηκε για 8 χρόνια στη βιομηχανία Άνθρακα, αναζητούσε μία δραστική αλλαγή στη ζωή του. Το 1985 αγόρασε μία έκταση 150 εκταρίων και ξεκίνησε να κτίζει από το μηδέν ένα βιολογικό αγρόκτημα. Καλλιέργουν φρούτα και λαχανικά, εκτρεφούν άλογα, πρόβατα, κότες, λαγούς και βοοειδί. Εκτός από αυτή την ποικιλία στη Γεωργία, ο ιδρυτής το 1994 ξεκίνησε μία προσφορά στον αγροτουρισμό. Παρ' όλα αυτά, πέρασαν 15 χρόνια, μέχρι να ξεκινήσουν να βγάζουν κέρδη. Εκτός από την οικονομική υποστηρίξη με πιστώσεις, η οικογένεια αρκέστηκε στα μέσα που είχε διαθέσιμα τον ισχυρό οικογενειακό δεσμό και το επιχειρηματικό πνεύμα. Ο Κάζιμιερς Γιότζι Μέκ έμαθε τα πάντα για την οργανική γεωργία και ζήτησε από το Δήμο 250 τόνους χαλίκι για να επισκευάσει τους δρόμους και να καταστήσει δυνατή την πρόσβαση στο κτήμα. Η σύζυγο του σπούδασε οικονομικά και οι γη του εκπαιδεύτηκαν στη ζωοτεχνία και στη διοίκηση επιχειρήσεων. Δημιούργησαν μια ιστοσελίδα για να προωθούν τι προσφορέ του και ένα τοπικό δίκτυο. Σήμερα το ΕΚΟΜΠΑΤΣΚΑ είναι ένα βραβευμένο ευληματικό έργο τη περιοχή. Προσφέρει μια ποικιλία υψηλή ποιότητα τροφίμων και μπορεί να φιλοξενήσει έω και 8 οικογένειε σε 7 σπίτια και ένα διαμέρισμα. Όλα τα τμήματα τη φάρμα και του αγροτουρισμού. Αλληλοσυμπληρώνονται. Αφενός οι επισκέπτες απολαμβάνουν το σπίτι και έξω από αυτό τη φύση και την επαφή με τα ζώα. Επίσης, παρουσιάζεται και το μοντέλο της οικολογική γεωργίας και ενό υγιεινού τρόπου ζωής. Η μοναδική ιστορία επιτυχίας των Γιώτσι μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και για άλλους γεωργούς στην Ευρώπη.